καθημερινότητά μας συναντάμε διαρκώς εφαρμογές ψύξης, όπως είναι το αγαπημένο μας ψυγείο, οικιακό ή επαγγελματικό, αλλά και εφαρμογές κλιματισμού, οι οποίες κάνουν τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη και άνετη. Πού βασίζεται όμως η λειτουργία όλων αυτών των ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, την απάντηση θα μας τη δώσει ο κύκλος. Ψυκτικό κύκλο είναι ο θερμοδυναμικός κύκλο σύμφωνα με τον οποίο λειτουργούν οι ψυκτικέ εγκαταστάσει. Με απλά λόγια, ο ψυκτικό κύκλο αποτελεί τον λειτουργικό πυρήνα για τι εφαρμογές ψήξη και κλιματισμού. Η αξιοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων των ψυκτικών κύκλων μα βοηθάει να κατανοήσουμε τι ακριβώ συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον πυρήνα. Α ρίξουμε μια ματιά στον ψυκτικό θάλαμο. Ο ψυκτικό θάλαμο είναι μια δυναμική οπτικοποίηση. Που επιτρέπει τη συνολική επισκόπηση τμήματων συσκευών και εξαρτημάτων μια εγκατάστασης, εγκατάσταση και την αναγνώριση του λειτουργικού του ρόλου. Μπορούμε να δούμε τη ροή του ψυχικού ρευστού μέσα στι ολινώσει τη διάταξη, ξεκινώντα από τον συμπιεστή και τον συμπίκνοτή, και γιατί βρίσκονται σε αυτή τη σειρά αυτά τα δύο εξαρτήματα, συνεχίζοντα στο φίλτρο και τον δίκτυο του κυκλώματο, για να ακολουθήσει ο τριχοειδή ολίνα. Του οποίου ποια άραγε είναι η χρησιμότητα. Και τέλος ο εξατμιστή. Πια διεργασία άραγε πραγματοποιείται σε αυτόν, ολοκληρώνοντα έτσι την κυκλική του διαδρομή. Γιατί άραγε είναι η κυκλική διαδρομή, Γιατί ψυχτικό κύκλο, και όχι κάτι άλλο. Οι αλλαγέ φάσης του ψυχτικού ρευστού στι περιοχές που αυτές συντελούνται και η μεταφορά θερμότητα από και προ τη διάταξη γίνονται εύκολα κατανοητέ χάρη στην παραστατική του οπτικοποίηση. Επιπλέον, αποτυπώνονται οι τιμέ χαρακτηριστικών φυσικών μεγεθών όπω τη πίεση και τη θερμοκρασία του ψυχικού ρευστού στην πλευρά χαμηλή πίεση και στην πλευρά υψηλής πίεσης, με το υπόμνημα να αποσαφηνίζει τι πολύχρωμε ολινώσει του ψυχικού κυκλώματο στι περιοχές υγρού και ατμού. Υπάρχει αρκετή πληροφορία για μελέτη, με τις πίεσει και τι θερμοκρασίε να παίζουν καθοριστικό ρόλο στα πώ και τα γιατί του ψυχικού θαλάμου. Ως φυσική συνέχεια του ψυκτικού θαλάμου έρχεται ο Συντελεστής Συμπεριφοράς. Το μαθησιακό αντικείμενο Συντελεστής Συμπεριφοράς μας εισάγει στη διαδικασία επιλογής ψυκτικού ρευστού για τη διάταξη την οποία μελετάμε και σύγκριση των αποτελεσμάτων που αυτή η επιλογή επιφέρει στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ψυκτικού κύκλου. Στο μαθησιακό αντικείμενο παρατηρούμε πώς μεταβάλλονται οι τιμές της πίεσης, της θερμοκρασίας, αλλά και της θαλπίας, τη εσωτερικής ενέργειας ουσιαστικά του επιλεγμένου ψυχικού ρευστού, σε χαρακτηριστικά σημεία της διαδρομής του. Ποια είναι αυτά όμως τα χαρακτηριστικά σημεία και τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους. Ταυτόχρονα συνδέουμε την οπτική με τη γραφική αναπαράσταση, το διάγραμμα πίεση ανθαλπίας, δημιουργώντα μελέτες περίπτωση για πειραματισμό, Επιπλέον, διαπραγματευόμαστε νέες έννοιες και μεγέθη, όπως ο λόγος συμπίεσης και ο συντελεστής συμπεριφοράς, τον υπολογισμό των οποίων θα πρέπει να ανακαλύψουμε. Ενώ μας δίνεται και η δυνατότητα να μελετήσουμε το ισοζύγιο ενέργειας τη εγκατάσταση με τις ισροές και τις εκροές θερμική και μηχανικής ισχύος, ψυκτική ισχύς, ισχύ συμπυκνοτή και ισχύ συμπιεστή. Αλλά ποια σχέση μπορεί να συνδέει αυτές τις ροές μεταξύ τους. Συνολικά, τα δύο μαυσιακά αντικείμενα των ψυχτικών κύκλων μας δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας μιας ψυχτικής εγκατάστασης συμπίεσης στρατμών, εστιάζοντας αφενός στις βασικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα και αφετέρου καλύπτοντας σημαντικό μέρος εξειδικευμένων τεχνικών πληροφοριών.